Bagi perempuan yang dalam keadaan period atau pada bulan, sebenarnya mereka tidak boleh melaksanakan ibadat umrah tetapi diharuskan untuk mereka mengambil pil penahan haid dengan syarat mendapat kelulusan daripada doktor pakar yang boleh mengesahkan